Я Кохання ти. Душі на мило відіт розвія, за те і так розлучити. Як кохано кохання, щоб би все І піду шукати я в роду твою. Закохана я, що я роблю? Ти все світ відкрив для мене казку і мрію мою. Щоб бути разом, чуєш, Все для того зроблю. І да пило і твітром да развіє за десять хвилин, і дара звучить. Шах інструплю. І зараз заграй. І зараз заграй. Коханий ти. No, she want me all the time, to be with me. І зараз лучить.